اللہ بسم اللہ اسلامی بہنیں جو اپنے گھروں میں اعتکاف بیٹھتی ہیں ان کے لیے کافی مسائل اور پوچھے جانے والے سوال جن کا جواب اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں تمام عورتیں تمام میری مائیں بہنیں جو بھی اپنے گھروں میں اعتکاف بیٹھیں گی اور یہ ویڈیو لازمی دیکھیں اور اینڈ تک دیکھیں انشاءاللہ شاء بہت ساری چیزیں آپ کو سیکھنے کو مل جائیں گی جو بھی اسلامی بہن جو میری ماں بہن گھر میں اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہو تو ضروری یہ ہے کہ سب سے پہلے جو پوچھا جاتا ہے سوال وہ یہ ہوتا ہے کہ کیا شادی شدہ عورت ہی اعتکاف بیٹھ سکتی ہے یا کماری لڑکی بھی بیٹھ سکتی ہے تو یہ کافی سارا جو ہے نا غلط رواج ہے اور غلط سی باتیں اور غلط مسئلہ رائج ہو چکا ہے کہ جو عورتیں آپس میں ایک دوسرے کو بتاتی رہتی ہیں کہ کنواری لڑکی اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی تو یہ کوئی بھی بات نہیں ہے اعتکاف کے لیے شرط ہے مسلمان ہونا اور عقل ہونا بالغ ہونا بھی شرط نہیں ہے مطلب اگر کوئی لڑکی بالغ نہیں ہے چھوٹی ہے تو وہ بھی اعتکاف بیٹھ سکتی ہے اعتکاف کے لیے عقل ہونا اور مسلمان ہونا یہ شرط ہے اور اس کے بعد روزہ رکھنا بھی اعتکاف کے لیے شرط ہے بغیر روزے کے کوئی بندہ اعتقاف میں نہیں بیٹھ سکتا تو یہ اعتقاف جو ہے یہ سنت معقدہ کفایہ ہے اور عورت جو گھر میں اعتکاف بیٹھے گی اس کے لیے یہ ہے کہ جو جگہ مخصوص ہے نماز کے لیے کہ جہاں پر سب نماز پڑھتی ہیں تو وہ اسی جگہ پر پردہ لگا کر ایک خیمے کی طرح سائیڈ پہ جگہ بنا کر اسی جگہ پر اعتکاف میں عورت بیٹھے گی اگر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے مثال کے طور پر کہ جہاں دل چاہا وہاں پر نماز پڑھ لی تو کوئی مخصوص جگہ نہیں ہے تو جب اعتکاف بیٹھنا ہے تو اسی وقت جس جگہ پر اعتکاف بیٹھنا ہے وہاں پر وہ نیت کر لے کہ یہ میرے لیے نماز کی مخصوص جگہ ہے میں نے ادھر ہی نماز پڑھنی ہے تو وہ اس جگہ پر بیٹھ کر اعتکاف مکمل کرے گی احتکاف میں عورت گھر کے کام نہیں کر سکتی بلا ضرورت پردے سے باہر نہیں آ سکتی بلا ضرورت کسی سے بات نہیں کر سکتی ہاں اگر اس نے وضو کرنا ہے رفع حاجت کے لیے جانا ہے تو اس میں اس کو اجازت ہے کہ وہ اس پردے سے باہر جا سکتی ہے وضو بھی کر سکتی ہے اگر خدا نخواستہ خدا نخواستہ اعتکاف کے دوران غسل واجب ہو جاتا ہے تو وہ غسل کرنے کے لیے بھی جا سکتی ہے لیکن باہر جا کر احتیاط کرنی ہے کہ کسی سے بات نہیں کرنی اور اعتقاف کی حالت میں سہن میں ٹہل بھی نہیں سکتی چھت پر کہیں بھی مطلب کے بلا ضرورت وہ اپنے اس جگہ سے باہر نہیں جا سکتی اگر وہ بھول کر بھی چلی جاتی ہے اگر بلا وجہ وہ بلا کسی شریع ازر کے اس جگہ سے باہر جاتی ہے تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا اعتکاف ٹوٹ جائے گا اگر وہ حالت اعتقاف میں تھی روزہ بھی رکھا ہوا تھا اگر اس کا روزہ ٹوٹ گیا تو اس کا اعتقاف بھی ٹوٹ جائے گا اور اس کا وقت کون ہے بیس رمضان المبارک عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد غروب آفتاب سے پہلے پہلے جو بھی میری ماں بہن اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہو جس جگہ کو انہوں نے نماز کے لیے معین کیا ہوا ہے اسی جگہ پر بیٹھ کر سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے وہ اعتقاف کی نیت کریں گی اور نیت یہ ہے کہ زبان سے دہرانا ضروری نہیں لازمی نہیں نیت کا مطلب ہوتا ہے دل کا ارادہ وہ دل میں ارادہ کرے کہ میں دس دن سنت اعتکاف بیٹھنے لگی ہوں یہ نیت کر کے وہ اس جگہ پر بیٹھ جائے گی نیت کر لے گی. اس طرح اسلامی ما بہن کا اعتقاف جو ہے وہ شروع ہو جائے گا اور ایک بات اہم مسئلہ اور سب سے زیادہ پوچھا جانے والا مسئلہ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہے اور اس کو اعتکاف کے دوران پیریڈز آ جاتے ہیں حیض آ جاتا ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا اگر کہ عورت اعتکاف میں بیٹھی تھی اور اس کو اعتکاف کی حالت میں حیض آ گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا جیسے ہی اس کا روزہ ٹوٹے گا اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا تو یہ چیز اپنی ذہن نشین کر لیں جتنا بھی مائیں بہنیں اعتکاف کی نیت کرنے لگی ہیں وہ پہلے اس چیز کو ذہن نشین کریں اس پہ نظر دوڑائیں سوچیں دیکھیں کہ یہ دس دن جو میں اعتکاف بیٹھنے لگی ہوں اس میں کیا میرا حیض والے دن تو نہیں آ رہے کیونکہ ہر عورت کو اپنی تاریخ یاد ہوتی ہے وہ اپنی تاریخ کو دیکھ کر جو ہے نا اعتکاف کی نیت کریں اگر ان دس دنوں میں اس کو تاریخ آتی ہے چھٹیوں کے دن آتے ہیں پیریڈز آتے ہیں یا حیض کوئی بھی چیز جیسے ہوتی ہے مختلف نام ہے اس چیز کے کہ اگر اس کو حیض آتا ہے ان دس دنوں میں اور اس کو تاریخ بھی پتہ ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اعتکاف نہ بیٹھے وہ ان چیزوں سے گریز کریں اگر ان کی تاریخ ان دس دنوں میں نہیں ہے تو وہ نیت کر کے گھر میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلنا اپنے کام کے لیے وہ گھر وہ اپنی اس جگہ سے باہر جا سکتی ہے بلا ضرورت اعتکاف والی جگہ سے عورت باہر نہیں جا سکتی تو جتنا ہو سکے عورت پردے کے اندر رہے نماز پڑھے قرآن مجید کی تلاوت کرے توبہ استغفار کرے تسبیحات پڑھے سوئیں کم جاگیں زیادہ عبادت زیادہ کریں کھائیں بھی کم اس سے پھر نیند بھی کم آئے گی اور ان دس دنوں میں بیٹھنے کی فضیلت کیا ہے آکا کریم علیہ صلاح و سلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی بندہ جو بھی مسلمان مرد عورت اعتکاف دس دن کی نیت کر کے گھر میں عورت بیٹھے یا مسجد میں مرد بیٹھے تو اس کو رب تعالیٰ اعتکاف بیٹھنے کے بدلہ میں دو عمرے اور دو حج کے برابر ثواب عطا کرتا گیا جو بھی ماں بہن اپنے گھر میں اعتکاف بیٹھے گی رب تعالیٰ اس کو اللہ رب العزت آقا کریم علیہ السلام کے فضل و کرم سے آقا کریم علیہ صلاح و السلام کے فرمان کے مطابق دو حج اور دو عمروں کا ثواب عطا کرے گا رب تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے ربط سب کو دین متین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے آمین وسلام